Всім привіт, я актор та голодучий Геннадій Попенко і разом із AutoHealth Ukraine ми хочемо звернутися до всіх учасників дорожнього руху. Друзі, немає значення, ви за кермом автомобіля, велосипеда, вантажівки, але пам'ятайте, якщо ви бачите чи чуєте швидку, звільніть її місце. Ви ж розумієте, що в швидкі їде не піца, не суші, в швидкі їде людина, якій надзвичайно потрібна допомога. Ставтеся з повагою до життя іншої людини. Якщо ви думаєте, що немає місця, то це не так. В місті завжди є невеличкий проміжок. Зробіть! Пів кроку, умовно кажучи, в бік. Ваш сусід зробить пів кроку. І так само всі учасники руху створять величезний проспект для швидкої допомоги. Пам'ятайте, це надзвичайно важливо. І дякую вам за те, якщо ви це робите.